اعظم انتصار ممكن تحققه بحياتك هو انك تتحكم بافكارك ويصير عندك قدره تنتبه للافكار السلبيه كل ما تزور عقلك وما تسمح لها تطول بزياره وتشيلها من راسك من دون ما تاثر فيك عن جد هالموضوع مش سهل ابدا وبيحتاج جهد ومتابعه يوميه وتمارين لازم تنعمل مثل التكلم مع النفس والتأمل والرياضة والتعبير بالكتابة والتخلص من الأمور السلبية وغيرة كتير لحتى الإنسان يوصل لمرحلة أنه ما يخلي أفكاره تسيطر عليه وتمنعه يعيش الحياة اللي بيتمناها